Azt hiszem, hogy személyes, személyesen egy elég nem jó történet kapcsán ismerkedtünk meg. Pontosabban a, a 70-es évek második felében, amikor, amikor Dunajvárosban dolgozott a uh -huh. néhány úvrész nyaradt a Dunajvárosi mosműnek, Szimpózion, ahol gyári technolókiával, meg, meg gyári anagokból, vagyis parianagokból készített, készítették a munkáikat, és ezek, ezek nagyszerű munkák voltak, szóval óriási erővel bírtak a, a méretük, a gondolataik minden elem révén mm. egy olyan országban, ahol egyébként ilyesfajta művet nem kerültek nyilvánosságra, mm. a Dunajvárosban pedig teljes nyilvánosságot kaptak. Mm. Ami, ami a problémát jelentette, az éppen mm. Galátainak egy egy nagyméretű, hatalmas műve, <tört> Először a város bejáratánál a az országot, aztán elválkozik ott, ott, kapott helyet, és később aztán napolta került. És ugye <tört> emlékszem, hogy, hogy én ezt akkor le is írtam, meg is jelent, valahogy nem, nem, nem, nem, nem találtam ezt jó mindenk. <tört> <tört> Akkor a rám szólt, hogy, hogy mi az, hogy ez nem jó. <gül> <gül> És <gül> akkor ez egy nagyon lényeges fordulatot hozott a, a munkámban. Nem voltam egyéb, mint egy pályakezdő, aki a művészettel is szeretne foglalkozni, és ennek az összeződésnek a kapcsán terült ki számomra igazán mérvadónak, hogy egy, egy kortárssal való beszélgetés az adott műről, vagy attól függetlenül sokkal fontosabb, vagyis lehet, a lehető legfontosabb, hogy nem a, nem a véleményét közli egy úgynevezett kritikus vagy, vagy kortás művészetre foglalkozó művészettörténész, hanem, hanem először, először feltárja a maga számára mindazt, ami az alkotót foglalkoztatta, és kapcsán gondolkozik el, olvass, stb. Tehát a lényeges a történetben az volt, hogy mm. ugye Magyarországon legjobb ilyen újságkritika volt akkor, és az újságkritikákból kijelentéseket ismert meg az ember, hogy ez jó, ez nem jó, mindegyik újságnak más szerzője volt, más mm -hmm. gondolkodással, más ízése, de valójában a kritika nem jelentett egy egy, tehát egy fiatal ember számára nem derült ki, hogy mi is az a kritika. Tehát amikor leírok valamit, mint véleményt, úgy, mint végzett művészettől néz, akkor az mekkora felelősség, és hogy mi minden kell ahhoz, hogy egy, akár egy fél mondatot leírhassak. Nem állítom, hogy az műségkritika azóta változott volna, de időközben azért rengeteg változást történt Magyarországon a, a kritika szempontjából, a kritika elméleti vonatkozásai tekintetében, vagy az elméleti a tekintetében egyáltalán. Minden esetre engem ez az esemény figyelmeztetett arra, hogy, hogy, hogy egy művészettörténeti megszólalás hogy művészet történészi megszólalás mögött mennyi minden munka kell, hogy álljon. És ezért uh, tulajdonképpen igen hálás vagyok valontainak, és remélem, hogy benne ez nem haradt nem meg úgy, ahogy én bennem, én bennem, azóta is ez működik, mint rettenetes lelkismeretfuddalás. Tehát ez volt mondjuk a személyes megismerkedés történt, de azt hiszem, Hogyha mondjuk Gyurinak a, a művei vagy a munkáiról kellene beszélni, akkor így milyen művésznek tartja őt? Vagy, vagy így mondjuk ez így elég nehéz, gondolom, csak mondjuk mint egy művészettörténés számára megtalál jobban, megfogalmazható az, hogy elhelyezni egy művészt bele a művészettörténetre. Vagy igazából ez, ezért is teszem fel, mert, mert így... Jüliék is sokszor mondják, hogy, hogy a Gyurit sokszor így kiradírozták a művészettörténetből, így a korábbi időszakokban. Tehát, hogy, hogy ezzel gondolom, hogy ennek biztos volt valami oka, hogy ezt mértették de, de hogy azért ő, ő ugyanúgy ott van, meg művész, meg alkot megcsinálja. Tehát attól függetlenül, hogy az arspult is megcsinálta, meg lett a kiállítótér és akkor ott ő, ezeket a kiállítás eseményeket szervezte, hogyha ő mondjuk speciál nem is alkotott semmit, de akkor azt megalkotta, és az meg minként is értelmezhető, sőt. Én, én tulajdonképpen azt, azt emelném ki, nem, nem is úgy elhelyezném, illetve lehet, hogy azzal együtt jár ez, mint inkább, mint inkább körvonaloznám azt, hogy, hogy egy egy olyan művész jelent meg vele, amilyen nálunk nem volt, tehát nem csak, nem csak kimeríthetetlen aktivitással rendelkezik a művészeten belül alkotó, hanem ez az aktivitás ez mindenre kiterjed, ami a művészettel kapcsolatos. És persze, hát itt a... a, a, a Különböző új típusú művészeti megnyilvánulásokról is lehetne beszélni, meg arról, hogy ő kiállításokat, szervezett, tehát ő, ő, mint alkotó a kezébe vette, vagy egyáltalán csinálta a művészeti életet is, a művészet megjelenését, és és azután később meg az zárt a, a ennek mindennek az archiválását is. Tehát egy személyben nem tudnék még egy, még egy embert mondani, aki mindezt, mindezt tenné, vagy tette volna, és azt hiszem, hogy kiküszöbölve mindazokat a ő ezt úgy tette, hogy kiküszöböltek mindazokat a lépéseket, amelyekre az alkotók általában számítottak. Tehát az alkotók igényt tartottak arra, vagy szerettek volna, vagy lehetővé akarták volna tenni, hogy kiállított térben, vagy galériában. Már akkor természetesen nem privát voltak, hanem és meddig állami, tehát a művészeti alaphoz szalkozó helyszíneken megjelenesenek. Galapdai egyszerűen fogta magát, és abszolút nem vette figyelembe, hogy ezek vannak, mármint, hogy azok a dolgok vannak, amelyek, amelyek nem engednek esetleg teret. Olyan, új dolgoknak, amiket amik őt foglalkoztatták, de nehéz ő megteremtette ezeket a tereket, helyszíneket, lehetőségeket, műformákat. Tehát azt hiszem, hogy, hogy ami lehetséges műforma volt akkoriban, és itt a műalkotás létmódjára gondolok, tehát például a mail vagy, vagy a happening műformákra, és minden másra. Ezeket ő egyszerűen csinálta, de emellett, és Magyarországon mondhatnám, hogy, hogy ezek egyikének másikának ő volt a megkonosítója, a lehetőre tekintett rá mindenre, ennek következtében történhetett az, hogy, hogy, hogy azt mondta, hogy ha kiállítunk, akkor kell tér akkor szerzünk egy teret, és kiállítjuk, is, mind ki is, és, és ez így így, mm. így teljes mértékben váratlan volt, és ma is az, hiszen a, a, az a, a hívunként is a, az artbű az első, és mm. tulajdonképpen valójában az egyetlen Magyarországon. Mm. Azt hiszem, hogy hogy, hogy ez, ez egy elég szokatlan mentalitás és művészi magatartás nálunk, de itt az előbb itt a, a nálam lévő valántai papírok között, és, és itt találtam egy nagyon jut, amit egy képes 91-ben. Sokszorosított és küldött szét Saty-tól idézve, aki azt mondta, hogy amikor 20 éves voltam, azt mondták, majd 50 évesen máshogy fogom gondolni. Most 50 éves vagyok, és mégsem gondolom máshogy. És akkor hozzáteszik Galántai, hogy most 50 éves vagyok, és Erikszáti jut eszembe. Tehát, tehát ezt csak azért idézem, hogy hogy azt mondhassam, hogy az első pillanatok ezért tulajdonképpen semmit nem változott a, a személyisége és a, ennek a személyiségnek a jelentősége a Magyarországban, mert mindig a, a nem vártnak a megteremtője vagy lehetséges, hogy vártak azok a a dolgok, amiket ő megteremt, de nem körvonalazottak, vagy, vagy mástól várják ő, ő maga tette meg ezeket a lépéseket, is ma is ezt csinálja a bizonyos tankó, tankó plusz egy dimenziós kiadványjal. Ezeknek a jelentősége nem csak az, és ma különösen érvényes ez, hogy hogy megvalósítja, ami talán a levegőben lók, hanem, hanem, hanem az is, hogy, hogy nem veszi figyelembe a, a létező rendszereket, és a létező kategóriákat, és a létező ö, struktúrákat. Ö, Mondhatjuk azt, mint mintha állandóan újítana, vagy feltarana. Tűnik, tulajdonképpen nem erről van szó, én egy kicsit az újítás, mitosszát nem tartom annyira fontosnak, nem én azt tartom fontosnak, hogy ő megcsinálja, tehát hogy az milye az vagy, vagy uh -huh. sem, hát persze, mivel ő csinálja meg, uh -huh. ezáltal feltehetően újjak, amiket vétrehoz, nem ezt a vonatkozását emelném ki, hanem azt, hogy, hogy megcsinálja most, vessük össze egy kortárs helyzettel, ahol az alkotók jelentős részét foglalkoztatja a valamilyen létező világjelenséghez való kapcsolódás, az ezen, ennek a megismerése, az ezen keresztül való érvényesülés lehetősége, és így tovább. <hül> Ez, ezek a dolgok, azt hiszem, hogy, a, hogy őt soha nem izgatták. Azt hiszem, hogy lényegileg a, a, ez a bizonyos plusz egy, ha nem is mind dimenzióként, de a plusz egy az mindig izgatta, és, a, és ha ezt dimenzióra fordítom át, akkor azt mondanám, hogy nem tankus iratú logikájával, akkor azt mondanám, hogy, hogy úgy tűnik, mintha ő, ő, ő, ő többet, többet látna a világban, mint amennyit a, a, a járt, vagy járton lépők ismernek, mint hogyha a, a számára az eltelt során sem vesztett volna érvényességéből az, hogy mindig van lehetőség többet látni, többet csinálni és és, <kül> és ebben a vonatkozásban azt hiszem, hogy nem nem befolyásolták, sohasem a. A, azok, a, azok a dolgok, amiket irányzékoknak nevezhetnénk a, a művészeti életben. És emiatt az ember mindig vár is valamit, mi az, amit még hozzá ebből a többiek is átalunk nem ismert világból, ami tehát egy egy lehetőség tömeg, <kül> és ez, ez ez nagyon fontos dolog, hogy a, hogy tehát az, hogy az embernek nyújtja azt a lehetőséget, hogy őtől-e mindig várjon valamit, ez ez ez fontos. És persze, minden alka tudól kapcsolatosan fennáll, de általában egy, egy, egy, egy kutató, életmű tekintetében mondhatnám, hogy még a meglepet is, sekkel is találkozik az ember minden alkalommal akkor is azok egy <gül> egy, egy történeti logikába illeszkednek, Amit Valántai hozott, az is egy művészet logika, csak egy teljesen új, új logika. <gül> Mégpedig talán éppen ennek a... a, a <gül> lehetőségetnek hogy a, a megcsinálásnak, a, a megvalósításnak a logikája nem, valamely, nem feltétlenül valamelyik hagyományosabb értelem mellett mesterségnek a, a logikájából fakadó hagyományos művészeti vagy művészeti történeti logika. Tehát ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy nem most ennek a szónak a, a, a művészet történeti és elméleti indoklottságától, hogy ő egy, ő egy, ő egy igazi avangárt művész, de nyilván más, más fogalmak is használtuk vele kapcsolatban, de ebben a tekintetben, tehát a. a, a Van a tekintetben, hogy, hogy másként is fordítva és is lehet látni, lehet nézni, sőt, sőt, sőt, hogy lehet olyat csinálni, ami még nem volt ebben a tekintetben. Én mindenképpen azt gondolom, hogy hogy a igen kevés gazi avantgárnyú részünk egyik el, az okay. de nem sikerült ez a hosszú ez ez <gül> szövet csak, csak ez már magamnak is merít a gondolkodás már csak ilyen <gül> jó is én, ha, én, én ennek a annak ide amikor a nyugcsonokban kerültem és azért, hogy a Bogalátai retrospektív Igen. kiállítást kerestünk, én ezt rendkívül fontosnak tartottam mert, ő, mert nem mindig addig olyan jelenségek, olyan életművek vagy retrospektív kiállítások adtak helyet, amelyek, amelyek <coughs> inkább talán a hagyományos uh -huh. részek történeti, szemlélethez kötődőek voltak, és, és a akkor már évtizedek óta aktív volt, és olyan képtelenségnek tűnt, hogy, hogy abban nem lehet betekinteni, hogy hogy is működik egy ilyen ember, hogy <kül> működik ez a fajta művészet. Ennek, ennek a tanulmányozásának a lehetőségét is szeretném volna bemutatni, meg egyáltalán azt, hogy, hogy, hogy ez nyilvánossága kell jön együtt, ez az egész egyen súlya és, és következménye annak, hogy, hogy egy ilyen anyag sűrű volt nagyon kiállítás, hogy egy ilyen anyag <hül> megjelenik. Sűrű volt egyrészt a különböző médiumok miatt, amiben <hül> dolgozik vagy amikkel dolgozott, és és rengeteg, rengeteg miattam, ami létrehozott, és, és nagyon jó volt.